טוב אז מה קורה חבאים קרים? כאן פיגוס ומאה בסרטון של היום חבר'ה חזר הטריאוס למשחק יותר נכון חזרו הבניות לא היה בניות כבר מהעונה החדשה מתחילת העונה החדשה שזה בערך כבר כמעט שבועיים חבר'ה אני עומד היום לשחק עם בזזה עשר מה קורה? ו- לייאנ מה קורה כולם? חבר'ה אני מקווה מאוד שנרשמתם לערוץ פירגמתם בלייק שלחתם לחברים שיבואו ויראו ויהנו גם כן וחבר'ה אנחנו נתראה בתוך האוטובוס עד אז יאללה בא טוב חבר'ה אז הנה אנחנו בתוך האוטובוס טוב יודעים מה? צריך יותר מדי הגזמה בואו לפה מה זה? תכף אני אראה אני גם זה. במקום הזה אם הצופים עוד לא יש פה את הבאטלבאס כן, עכשיו אתם נכון את האוטובוס הזה שעכשיו אני נמצא עליו נמצא פשוט למטה ואפשר לנהוג עליו, ויש עליו גם טורטים אז כאילו... זה מטורף, אנחנו רוכים לפרק אנפים גם זה, <coughs> גם בניות <coughs> הולך לראות משחד מלאג, אחד על הטורץ שמרסש ואחד על הפותח אז אתה תהיה... אני... אני הנהג מן הסתם בגלל זה נהג או... אבל בואו נשרוד קודם את המקום, חכו כן בואו לזה בו יש לי אמקיי! מה? אמקיי, אמקיי חדר, אתה לא יודע כן אמקיי, יש עכשיו תחרום בסציין השכין הם... לא הם לא לא... הם הירים ומה שיותר טוב הם יחזירו לא! הם החזירו אותם משלוש ימים לניסיון כי הם הורידו להם את הרמה הם החזירו אותם לניסיון ומה שיותר טוב אחרי, אחרי שלוש ימים הם יוציאו אותם זה יהיה הצבעה מי שינצח יחזור במשחק באמת? פארון שואלה שפי ש... גיימס ישגרה משתפים את הסופים יותר נכון את מי לא. שמשחק לא! אתה לא נו! זה לא קרה פעם למה, זה קרה עצבה? לא קורה כמעט אצלהם כי הם... הם אלה שמחליטים זה קרה כבר פעם אחת פעם עכשיו הם חושבים לזה איפה המיני-באס? המיני-באס? המ... המיני-באוס בוא בוא בוא, אני אראה לכם חכו, חכו, גם נחתו פה כן, אבל לא... לא, בוא נראה שהם פה 100 מה? צריך לביאור שהם לא פה 100 אחוז הם לא פה 100 אחוז לכם עוד נרדו לי! לרגע אמרתי, מה? כן, זה מועל בלעיון כבר אני חושב אני ואני מה? לא נכון הנה! גם חכו זזה בוא רגע בוא בוא עכשיו חבר'ה, סתכלו מה יש כאן זזה בוא אנחנו רוצים להראות לך בסדר, אתם יכולים להראות זה... אוטובוס הקשה מי תשמעו אותו האוטובוס שהרגע ירדנו ממנו אותו אוטובוס ход מה balloon? לא יש balloon. זה זה בוליפום? אני יודע תלהורח לא אני צריך לחד. תלהורח לא אני מדבר. אני חייב לחד תיאקנס. תבוא של אדא אדא שקשימו. זה זה בוליפום? אני בוא אני בוא בוא אדא אחד. בסדר. אני פילה מוזרה אתה תרבלי מה קורן יש נסימ לא ימאות מוזרה זה לא תוחלטינג בוא נחקל בזאזה קודם. תראו זו... תראה מה חזר? מה קורה? אני יודע זה חזר וגם האם כי חזר זה רואה, סגלו טוב אוו, לא להיות, תעבור מקום, תעבור סגלו איזה יאללה חכו, תעמדו ככה, אל תזוזו איזה טבני, נכבח חכו רגע, לא לא לולה זוס אוקיי okay. זה אחד ואנחנו עושים אפילו עוד אחד כי למה ככה לולה ככה רגע, אני רוצה להסביר ממך לפני, אוקיי? רגע, רגע, לפני ההסברה אנחנו עושים אחד כזה לא, לא תתן זה לא תן רגע, רגע עושים פה okay. יופי, שלוש שתיים אחת. אוקיי, Wow, is it fast? Let's catch the bus. The bus. No. Tom. As we're going, we're going to wait. Don't get dizzy. Look, look, look. So good. I'm not even going to be able to see my shoes. Look, I'm going to go. I'm על הרקש החלונות וכל זה יש את הדבר הזה, הברזל הזה אז אתם מקבלים את זה ישר זה לא כמו שאתם... נראה שגלגל הייתי מציע את תקן אותו עוד שנייה אני תקן זה היה לו מה קרה, היה לו שמגניב זה נשבע זה הדבר הכי הנה, הנה 40? מי בורח? אל תרדור, אל תרדור אבאים אבאים, אבאים, אבאים, אבאים וואן, אחד שם וואן אמאלה, אתכן חייב לבואר יאבא לב יאג לי, הרג אותי תברך, תברך תברך רדו, רדו יש לנו בניות, לא לשכוח יש לי לנספן לא, בואו אליהם יש ציל בשמיים כן, תהיה אמור לבוא תבאמת, תן תשאר לי פיל גם תן בואו בואו בואו פה למה אתה? תשאר אותי Let's go. Ten. Let me turn on the new one. Nice. איך, אחי, נו... איי, לא... טוב חבר'ה, מקווה שנרשבתם לערוץ ופלדנתם בלייק, אנחנו נתראה כמובן בסרטון הלא... בסרטון הבא, עד אז, יאללה ביי.